یکی دو تا وبسایت هم عرض کردم دو تا وبسایت فارسی هم گفتم فقط کافی هر روز یه چرخ پین بزنیم چه خبره مخصوصا خاکار چون اینجا یه زمانی هم میبره ترجمه ترجمش دوستان زحمت میکشن فعالین این حوزه اینا رو به محتو فارسی تبدیلش بکنن یه زمانی میبره لذا پیشنهاد من اینه که اون انگلیسی ها رو ببینید بعضیم های چیزه خیلی خوبی از توش پیدا میکن و این یعنی همون ایستادم بر ش غول قرار نیست من کل بازار رسه بکنن اصلا امکانش رو ندارم بازار 7/24 من چ... کجا بگردم دنبالش پس میتونم از این رسانه ها استفاده کنم در نظر داشته باشین های زرد هم تو این حوزه زیاد هستن که اخبار منفی میذارن مثل آدم‌هایی که به هر حال منافع دیگه هستن و می‌خوان مثلا ترن تو بازار ایجاد کنند پس در نظر داشته باشم که این به چه صورتیه و از کجا ها میتونم منابع اطلاعاتی رو به دست بیارم و من از این عبارت ایستادن بر شانه قول ها استفاده می کنم و میرم سراغ سایت ترنگ ویو که بار ما این رو به صورت کلی توی دوره سصد دیدیم ولی الان هم دوباره بعد بهش مراجعه بشه. باید از تجربه دیگران استفاده کنیم بهترین جاشم اینه هستش که توی این جور سایت ها و فروممان که آدم های قدر و قوی توی حوزه تحلیل وجود داره بیام تحلیل رو نگاه کنم. ببینم چی داره میگه؟ درست میگه؟ غلط میگه؟ انجام بدم، ندم، تعداد لایک رو نگاه کنم، سابقه رو نگاه کنم این میشه همینجوری یعنی شما از بین این ها قول این حوزه رو پیدا میکنید و ازش میتونید استفاده بکنید قبل از اینکه برم سراغ انواع دستبندی انواع استراتژی های معاملاتی میخوام اینجا stop share بزنم اینجا رو ببندم خب سایت کوین مارکت کپو قطعا دیگه همه میدونن دیگه من فقط به خاطر یاداوری مجدد اینجا برای دوستان می نویسم پشتیبان عزیزمون هم لایک لینک رو قرار بدم سایت وبسایت کوین مارکت کپ همون که قبلا دیدیم کلی اطلاعات به من میده دروئیتیس میده دیفای میده storage میده ییلد فارمینگ ها رو به ما میده و عرض شود که و یه توضیح کاملی خانم قضال میدم در این خصوص اما برای این که شما بتونید از ظرفیت های این اسپیر نهره احسن استفاده کنید پیشنهاد میکنم مجموعه ویدیو هایی که من در خصوص کوین مارکت کپ ساختم و توی یوتیوب بشتار گذاشتم و حتما تماشا کنید به که یه سری نکات هم دوستان حالا از قبل میدونن میتونید از اونها بپرسید من هم که در خدمتون هستم ببینید. اینجا به من چقدر میده؟ هشت تا کریپتو میبینید این بالا رو دوستان الان دابل کلیک کردم رنگش عوض شد ببینید سمت چپ بالا 8 تا کریپتو داریم در سی و تا مارکت کل مارکت کپ دوباره رفت به یک تریلیون دلار رسید ارزش معاملات بیس و دیشب 62.6 بود الان شده 623 یادمون باشه که این فاکتور مهمی، یعنی سهم بازار بیت کوین مارکت کپ بیت کوین از کل بازار هرچی بیشتر بشه بازار رشد میکنه و من بهتره تو این تایم روی شونه یه روی کول بیت کوین برم بالا هر موقع فصل بیت کوین تموم شد شد altcoin season فصل altcoin ها کوین altcoin هم می دونستیم دیگه اون موقع برم سراغ بقیه یه بازار اسکرول کنم بیام پایین ببینین بیت کوین هست میگه 3 هزار خورده 24 ساعت گذشته 7 ساعت گذشته ارزش کل بازار 624 میلیارد دلاره حجم 24 ساعت گذشته که خورده 1000 یک میلیون BTC جابجا جا شده. دیشب شب که من داشتم یه کلاس دیگه ای رو که مربوط به سفته س برگزار میکردم اینو که دیدم، شبکه گذشتهش می دو میلیون خورده btTC معامش شده شده تا الان 18 میلیون 600 هزار و خورده ای BTC ما شده از چند میلیون دوستان؟ دقیقا از 21 میلیون دقیقا دقی یعنی چند میلیون دیگه برای این هفت میلیارد جمعیت کره زمین باقی مونده کمتر از دو و چهار دهم میلیون. کمتر از 2.4 میلیون دیگه باقی مونده برای این هفت میلیارد جمعیت کره زمین که تازه دارن آشنا میشن با این حوزه. براتون جالب بگم که من این موقعی که مثلا حالا درگیر این بازی شدم و حالا من میگم بازیشون اولا خوب خیلی همه با شک و تردید بهش نگاه میکردن ما پریدیم توش دیگه. عرض شود که به یه دوست خیلی خوبی دارم تو حوزه بانکیه بهش میگم گفتم که ببین این چیزی اومده به نظرم جذابه باعضی واسه دادم گفتم گفت سعید این اینه اینه گولد گلد که بعد همونجوری موندم که اون چجوری رو من حساب کرده که من بیام مثلا یه همچین چیزی رو بهش پروموت کنم دو اینکه بعدش خوشحال شدم گفتم این دوستمون که در حوزه بانکی و یه همچین برداشت اشتباهی داره خب یعنی حالا حالا حالاها این بازار جای رشد داره تا سال 2140 کل عرض شود که ها ماین میشه بیست حدود 98 درصد بیست سی ببخشید 98 درصد ها استخراج شده و یه چیزی جالب بهتون بگم تو یک الله انقدر مطلب زیاده دلم نمیادیش چیزایی نگم رچم یه بلوکی شماره بلوک 66, 666 666 666666 بلوک 66666 یعنی شماره بلوکه از یک شروع شده از اون جنسیسه اومده بالا ارچه اد که خب خیلی رقابت رو این بود که این بلوکه رو کی استخراج میکنه همونطور که میدونید استخراج بیتکاند افروف کردنش ده دقیقه زمان میبره توی شبکه تایی چه. اما تو اون تایم همه رقابت داشتن که این به نام خودشون سبچه تمام ظرفیت اومده بود توی شبکه و شروع کرده بودن دقیقا دقیقا آقای حاجیان عزیز که سه دقیقه این کار انجام میشه و توش هم میگونی که این بلوکا امکان اینو داره که یک پیام هم توی اون بذارن که پیام یک تیکه از انجیل آیه‌ای از, از انجیل گذاشته بودن که مثلا بدی نکنید خوبی بکنید خوبی میتونه بدیها رو از مین ببره و بارها بارها این اتفاق افتاده بود و این 666, 1666، به نام عدد طریعت هم شناخته میشه پس ببینید سه دقیقه هم شد یعنی میتونه اون 2140 یه ذره سریع ترم انجام شد این رو در مدنظر به شده این بسیار مهمی هستا یعنی زودتر شاید شاید این به زن ما نده اما قطعا در حیات من و حیات شما و فرزندان ما این به عنوان یک دارای فقلت با ارزشه یعنی مثلا بارها بارها مثلا شدیدیم از پدرها و پدر بزرگها این شرون رو میبینیم مثلا از اینجا تا اینجا شما سنگی میدادن سنگ منداختی بهت میدادن یعنی من واقعا سگ و میوستی وای نمیساد توی این زمینا. الان مثلا اون سگ و نمیوستی وای نمیساد یا مثلا سنگی نمیخریدن زمینو شده مثلا زعفرانیه. شده الهیه شده جردن شده مثلا بهترین لوکیشنه آجیدانیه. میلیاردا میلیارد ارزش اون تیکی است و این تکایت رو اجازه بدیم ما اینو قتیس بکنیم با هم دیگه که برای فرزندان ما اتفاق نیافت که ای خدا مثلا اون موغی که بیت کوین 100000 دلار بود چرا نخریدی بابا بزرگ <تصفح> چرا <تصفح> چون تا 2028 با مدل S10 شما رفتین ببینید با مدل S12 این سال 2028 تقریبا امروز داشتم اسلایدر رو آپدیت می‌کردم داشتن نگاه می‌کردن سال قبل از 20 یعنی از 2025 تا 2028 ظرفیت اینو داره که به هر واحد یک میلیون دلار برسه اون مدل ها حساحاب اشته بکنید واقعاً صد هزار دلار و یک میلیون دلار و۱ هزار دلار و ۳ هزار دلار و بعد تو روز من با حجم بسیار زیادی پیام های که دیگه از اینجا به بعد پاسخ نخواهم داد در اینکه به نظر دلان وارد بشین نشیم میگم شما اگه دو تا استوروری منو دیده باشی مثلا مدل DAC دی رو دیده باشی دی سی ای رو دیده باشیم. مدل نمی‌دونم اس ۲ دیده باشی مدل رنگین کمان دیده باشی دیگه بحث است با من 100 دلار و 500 دلار و 1000 دلار و 2000 دلار نیست بگذاریم بریم جلو بله رینبو که یه مدل خیلی خوب هستیم دوره هم بس می‌پردازیم بحث داره اون رنگ رنگ‌های اون رنگین کمان به ما میگه که دقیقا در چه نقطه خانم قزال وجود قرار داریم و ریسکمون چقاده خب من بیام اینجا نگاه کنید قبلا هم توضیح داده بودم فقط امکاناتی که بهش اگر فکر می‌کنیم اضافه شده بحث اسپاتلایت‌هاس روی ها دیسنترال اکسچنج یه سری تعداد توش اضافه شده وایسلیتیس که خودم درست می‌کنم پروداکتارش هم که خیلی چیز و غریبی نیست اینا رو قبلا با هم دیدیم نه. یه سری هم آموزش داده که فهمیدیم که میتونیم مثلا اینا رو آموزشا رو ببینیم درآمد هم کسب کنیم وای بیت کوین که کاری باهاش نداریم اسکرول کنیم بیت پایین به ما کلی دیتا میده و روی اها. این نکته مهمی وجود داره توی این میخوام با هم مرور کنیم ببینید من اینو بیارم پایین نکسو اصلا همینطوری اومدم پایین عددش هم سری یه دلاره ردیف هفتاد و دو. آیا میتونید به من همین الان بگین که نکسو تو کدوم صرافی ها قابل معامله هست؟ یه سوال مهم برای یه تریدر اینه که این کوینی که من گرفتم کجا میتونم بفروشمش؟ یا نه اصلا کجا اول میتونم بخرم فرض کنید تحلیل کردی یه کوین خوبی رو پیدا کردی تو پنجاتای اول هم هست ولی تو نوبی تکس که نیست آردی دیدی دی که توی مثلا نویتیست دیگه ولکس اینا های مختلف بود دیگه تو اینا نیستش چیکار کنم من از کجا ببرم چجوری پیدا کنم کجاست کجا درست رو پیدا کنم مارکت کپ کافی روش کلیک بکنم رو همین Next روی ردیف 72 کلیک می‌کنم یه همچین صفحه میاد خاطر هست دیگه وایت پیپرش رو میتونم ببینم وایت پیپر چی هست و شرایطش که با هم دیدیم بعد بیام دیگه حالا گروها سورس کدش رو میتونم از اینجا ببینم و یه مدل پیمنت و ارائه خدمت ماینبل هم نیستش اصلا اسکرول کنم بیام با اینجا دیگه آنالیزو اینا رو میتونم ببینم حتی نمودارهاشو من منتظرم که این صفحه باز شه بله گفتیم حتماً لگاریتمیک باشه چرا لگاریتمی باشه ببین اگه یه تحلیل تکنیکال دیدی که توش لگاریتمیک نبود خیلی ک نکو چرا تا... لگاریتمیک بهتر از لاینره از دوستان اگر کسی میخواد توضیح ب...